Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Tofiq Zeynalov Tovuz rayonu İzra hakimiyyətinin başçı vəzifəsindən azad edilib. Prezidentin başqa bir sərəncamı ilə onun yerinə Məmməd Cahangiroğlu Məmmədov təyin edib. Tofiq Seynalov xəbərin müsavat qomaşa edərkən deyib ki, sərəncam haqda ona təzəliksə məlumat veriblər. Nahar fasiləsindən qayıtlıqdan sonra eşitdim ki, vəzifədən azad edilmişəm. Allah cana prezidentdən razı olsun. Şübhəsiz ki, islatlar davam etdirilm Yeni qadrlar gəlməlidir. Bizə tapşırılan bu vəzifənin yerini yetirdik. Bizdən sonra gələnlər də, inanıram ki, üksək səviyyədə işləyən öhdəsindən gələcəklər. Qeyd edək ki, Tovuz əhalisi uzun müddət idi ki, izdira başçıdan fəaliyyətdən narazı idi. Onlar başçını fəaliyyətsizlikdə iddiam edirdilər.